سلام و درود دوباره به شما خواهر برادری عزیزم امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه امروز میخوام من یه صحبتی با خواهرای گلم داشته باشم و اینکه چیزایی که تو ذهنم بود رو برای شما بخوام توضیح بدم از اینجا شروع کنم براتون اینکه خب خانوم ها میدونید طبق چیزی که خداوند آفریده و اینکه همه ما خانوم ها به یه شکل آفریده شدیم و خداوند یه سیستم ژنتیکی یا غریزه یا یه طبیعتی رو برای خانوم ها آفریده که یکی از این نمونه‌ها که می‌تونم بگم عادت ماهانه برای خانوم ها هست. و این مسئله خیلی قابل توجه در اسلام و خیلی بهش توجه می‌کنن، زیر نظر دارن یا بین مسائل خیلی توجه میشه در کتاب‌های یا در کتابهایی که ما همه توی دوران دبیرستان، دوران راهنمایی از بچگی پدرمادرامون اجدادمون، مادر بزرگا، پدر بزرگا همه راجع به این مسئله از بچگی با ما صحبت کردن و یه طوری مثل مراقبت کردن از خانوما بوده. اینکه یه خانوم وقتی که عادت ماهانه میشه بهش میگن که ناپاک هست، نجس هست توی هر جایی نمیتونه بره، تو مساجد نمیتونه بره چون که نجس مسجد چون جای مقدسی هست اجازه نداره بره نماز نمیتونه بخونه، اجازه عبادت کردن نداره چرا که کسیف نجسه یا حالا ناپاک هست؟ خب این سوال در همه پیش میاد خب من چرا باید کسیف باشم؟ من چرا باید نجس باشم، من چرا نباید همیشه این موضوع مخفی باشه، پنهان باشه و ما رو ناراحت بکنه که چرا ما رو نباید راه بدن به جاهای مقدس خب این رو ببینید، این یه مسئله هست که آدم دنبال خدا میگرده میگه، با خودش میگه که ای خداوند. خب تو که منو کامل کاملا فریدی، این چیزی که تو خودت به من دادی تو در وجود من گذاشتی چرا پس منو الان محدود میکنی به خاطر چیزی که خودت به من دادی آیا این واقعا منطقی هست یا چیزی هست که جواب سوال منو آیا خداوند میده که چرا منو ناقص آفریده چرا منو محدود آفریده و اینکه من اگه بخوام با خداوند صحبت کنم تو این تایم اجازه ندارم چون کسیفم خداوند منو دوست نداره حتی اجازه ندارم با همون خدا صحبت کنم چرا؟ مگه من با یه مردی که عادت ماهانه نداره چه فرقی دارم؟ من چون فقط عادت ماهانه دارم اینقدر کوچیک شمرده میشم و اینقدر حق من اچاف میشه خب ببینید اینا اگه واقعاً عمیقاً به این فکر بکنیم و دنبالش باشیم اینو میتونیم درک بکنیم که واقعاً یه سری چیزها در دین اسلام آزاردهنده است برای خانوم ها و غیر قابل تحمل و واقعاً منطقی نیست. این یکی از مواردی بود که من واقعاً به عنوان یه زن همیشه برام معلومات سوال بود و همیشه ناراحت این بودم و خودم رو سرزنش میکردم یا خیلی وقتا با مادرم سر این موضوع صحبتی میکردم که چرا من دختر آفریده شدم واقعا چرا از خودم باید بدم بابت این که اجازه ندارم خیلی کارا رو انجام بدم واقعا دوست دارم شما خواهرای عزیزم به این نکته توجه بکنید و اگه با من هم نظر هستید و نظری دارید صحبتی دارید سوالی دارید میتونید کانال ما رو سابسکرایب بکنید اونجا کامنت هاتون رو بذارید توی ایمیل و این ما که پایین ویدیو نوشته شده میتونید برای ما مسیج بدید و با همدیگه تبادل نظر بکنیم و ببینیم که واقعا خدای واقعی کجاست و برای خانم ها خدای واقعی چه کارهایی که نکرد و ما بیخبر بدیم ازش مرسی که صحبت های منو گوش دادیم خیلی خوشحال شدم. که وقت میذارید و ویدیوهای ما رو دنبال میکنید روز خوبی براتون آرزو میکنم خدا نگهدار